کا مینگایا خوشیوں شام پیا گلا اللہ اللہ اللہ اللہ خوش رج سارے سارے شمس و قامل اور تارے کیوں نہ پابندوں خوش رج سارے ان سے نور ان پایا میلا وہی گھر کو سجاتے جھنڈے جھنڈے لگ محفل میں آتے ہیں وہی نعتیں سناتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں وہی لنگر کھلاتے کھلا دیتے جن پر ہوا ان ملک سایا کا کمی لگنا ہم پر ہوا ان کا سایا آقا کا کمی لگنا اللہ اللہ اللہ اللہ سرکار سر کی آمد آمدل کی آمد بر باب کی آمد بارخ کی آمد, moyen... کی آمد ام <م Scuse Marchanaquan Nintendo> <tammeọn>. میرے رضا جانے <women> <deeds carbohyd>. رضا اور رضا جانے سب نے ہی دن آیا بنایا آپ نا نبی تم سنا عشق کے نبی کو پڑھا پڑھا نات نبی تم سنا سنا سنا سنا سنونا سنا تم نت سناش کے نبی کو پڑھو ارے رضا سکھایا سیکھایا مرشید رضا دے کا یاد ابے آکا کا یاد مختار کل مونے جونے جونے نوری بشر جانے بشرے نارا اسی نے لگایا کیا آقا کا کیا آیا نارا اسی نے لگایا کچھ پر خدا کی ہے رحمت کرے اب تم کی پر خدا کی ہے رحمت کر سنر سنر سن کی مت گت کچھ پر خدا کی ہے رگمت نے یہ پایا آتا کبا ہم نے مقدل یہ پایا میند آتا کم